Волонтери замінюють двері в будинку жительки села Юлівка Забрізького району Галини Оніщенко. Їх пошкодило внаслідок ворожого обстрілу торік в липні. Жінка розповідає, в той день була в Запоріжжі разом із онуком. Двері викрутило, не відкрити, не закрити. Почали їх трошки рихтувати, щоб хоча б причинити їх. У мене машинка стоїть, стирально стара, накрита. Ото у мене був прикриває. Піддержувала їх, щоб не випали зовсім. Це ж приїхали. Спасибо, роблять виушні, ну нічого, зато закриватимуться тепер. Окрім дверей, в будинку вилетіли вікна та розбило дах, але найбільше вибуховою хвилею пошкодило сарай, каже Галина. Були сараї старі тут. Ми розібрали і поставили новий. Ну це в якому, в році. Поставили ми його, щоб там було все і для птиці, і для всього. Ну а тепер в даний момент все стоїть. І без стекол, і вилетіло пластикове, вставили, щоб тільки пройом закрити, запінили його, а це стоїть теж без стекол. Ну чого, живемо. Життя продовжується. Падати духом не можна, тому що як впадеш, то ще хуже буде. Галина каже, в селі завжди багато роботи, тому часу на сум немає. Нині ж саджає картоплю. Ось це, що встигли висадити в ну, період, поки не було дощів. А то ж всерем'я сюди в город не залізеш. Оце що висадили. Ось. Ну а то зараз статус може. Стараємося повисаджувати, що є, хоча б це. А тоді насадимо баштану, будемо кавуни їсти, дині. Будемо сподіватися, що все вроде у нас. До Юліївки почали повертатися жителі, розповідає Галина. Найбільше село, за її словами, обстрілювали влітку минулого року. Все одно ж додому повертаєшся, тому що все стоїть, все треба робити. Ну, летять ракети. Ну, Десь там очки бахкаються, ми все чуємо. У ну, нас поки не зачіпає нічого. Надіємося на перемогу, що наші хлопці все відстоїть. Знаю, що їм важко, мене зять теж воює. Що зробиш? Будемо сподіватися тільки на все добре, щоб всі повернуться, аби тільки живі були І з перемогою. До повномасштабної війни в селі мешкало більше чотирьох тисяч людей, нині ж три з половиною, розповів голова Новоолександрівської територіальної громади Олександр Корнієнко. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.